محسن بھائی وہ سے فرماتے ہیں کہ اسے ہم یاد آتے ہیں فقط فرصت کے لمحوں میں اسے ہم یاد آتے ہیں فقط فرصت کے لمحوں میں مگر یہ بات بھی سچ ہے اسے فرصت نہیں ملتی کیا بات ہے اسے فرصت نہیں ملتی مگر یہ بات نہیں سچ ہے کہ اسے فرصت, فرصت, فرصت نہیں, نہیں, نہیں ملتی کیا بات ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی مگر جب یاد کرتے ہیں تو زمانہ جاتے ہیں زمانہ بھول جاتے ہیں تیری کی خاطر زمانہ بھول جاتے ہیں تیری کی خاطر خیالوں سے نکلتے ہیں تو سدیاں بیت सदیع... جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں مگر جب یاد آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آگ جاتی ہیں